Voldria que casa meva fos prou gran per tenir-hi habitació de convidats. Una. O dues. Tres, millor. Cinc habitacions de convidats. O el doble. Deu. Deu. Que tota ella fos casa de convidats. Una casa on poder tenir una habitació per a mi sola. Una sola habitació prou gran perquè tots els convidats poguessin entrar-hi alhora i viure-hi si ho volien, com si fos en una casa.